Доброго дня, шановні підписники та гості старіночки. Вас вітає компанія «Альтерейр». Мене звати Оксана, я інженер системи вентиляції, кондиціонування та опалення. Сьогодні ми знаходимося на ще одному реалізованому нами об'єкті та хочемо привезти вам екскурсію та показати, як інтегрована система вентиляції та кондиціонування – вже готовий ремонт. На даному об'єкті в нас змонтована система вентиляції з постійною витратою повітря. Це означає, що в кожну кімнату на постійній основі подається наша розрахункова <значення> повітря. Розрахунок кількості повітря в нас проводився по ДБН та по кількості проживаючих людей. Це означає, що ми обрали підвищену оптимальні умови та подаємо в кожне приміщення, в залежності від людини, 36 кубів на одну особу. В цій квартирі у нас є три зони подачі повітря. Це одна – мастер-спальня, друга – дитяча і зона кухні-вітальні. В зону дитячої та мастер-спальні ми подаємо по 70 метрів кубічних, так як розраховували, щоб кожній з цих зон буде проживати по дві людини на кожну з проживаючих. По 36 метрів кубічних. В зону кухні-вітальні ми подаємо найбільшу кількість повітря це 180 метрів кубічних. Так як зазвичай саме в цій зоні збирається вся сім'я. Одним із основних складнощів на даному об'єкті було те, що по дизайн проєкту не передбачався опуск по всій квартирі. І тому наші повітропроводи та дифузори обігрували за допомогою фальшбалок. А друга складність заключалася в тому, що забудовник заборонив псувати фасад, тому нам викид повітря довелося робити в Дві віншахти, а забір повітря ми зробили з дитячої звідкосу. Зараз ми знаходимося в гардеробні, де змонтоване серце всієї системи вентиляції, це наша вентиляційна установка. Система вентиляції у нас побудована на базі німецького обладнання, яке розраховано на 320 кубів. Це припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла та ентальпійним теплообмінником. Ентальпійний теплообмінник означає, що повертається не тільки тепло, яке було забране з приміщення, а також і волога. Таким чином відбувається пасивне зволоження приміщень. Ефективність рекуперації даної установки від 95 до 97%. А також в даній установці в настановлений ТЕН, який йде на розморозку теплообмінника в зимовий період часу. Як ви бачите, установка в нас зашита і є доступ лише для того, щоб змінити фільтра та зробити сервіс. Управління самою установкою буде робитися з додатку, а також ми встановили пульт, який заховали в самій установці. В даній установці є три швидкості для регулювання. Відповідно до кожної швидкості встановлена необхідна кількість повітря, яка буде подаватися в приміщення. Таким чином, на першій швидкості це 120 кубів, на другій швидкості це 250 кубів, а на третій швидкості це 320. Система вентиляції у нас побудована таким чином, що е, вся система знаходиться в балансі. Тобто, скільки повітря ми подаємо в чисті зони, стільки ж повітря ми маємо забрати із брудних зон. Чистими зонами ми вважаємо зони спальні, мастер-спальні та кухня-вітальні. А брудні зони – це зони гардеробу, санвузлів та кухня. А зараз більш детально з вами поговоримо про систему кондиціонування повітря. Система кондиціонування у нас побудована на базі мультиспліт-системи фірми Daikin. Мультиспліт-система – це означає, що в нас один зовнішній блок обслуговує декілька внутрішніх. В нашому випадку – це три. Зовнішній блок у нас змонтований в корзині, і це Daikin 3-MXM68. А внутрішні блоки – це дизайнерські блоки Емура від Daikin. Дані кондиціонери підбиралися з урахуванням подолання всіх теплонадлишків, які захистували. Входять в кімнату. Таким чином в зоні спальні і в зоні дитячій у нас знаходяться по 25-му блоку. Це означає, що вони виділяють 2,5 кВт холода. В зоні кухні вітальні у нас 3,5 кВт, тобто 35-й блок. Дякую, що були з нами на цьому об'єкті. Не забувайте підписуватися на наші сторіночки в Instagram, Facebook та YouTube. А також у нас з'явився TikTok. На наших сторіночках ви знайдете ще більше реалізованих об'єктів. І до нових зустрічей!